نتطلع من منظارنا البشري ممكن ما تعجبنا بنقول انا مش فاهم ليش هيك صار وليش هيك صار مش حاسس انه هيدا لامر عادل لازم نتذكر بعض الامور بسرعه نحن محدودين بالزمن الله مش محدود بالزمن نحن محدودين بالمعلومات الله عنده كل المعلومات اللي لا نعرفها نحن عندنا مقاييس غير مقاييس الله مقاييسه مختلفة، أسمى، أعلى. ما فينا نحاسبه على مقاييسنا. نحن بنشوف من منظار ضيق، هو بيشوف من منظار واسع. نحن عندنا رغبة بالعدالة. هو قمة العدالة، هو العدالة، وهيدي الرغبة اللي عندنا اياها جاية منه. لما نحب، لما ننقهر، لما نوجع لأجل الظلم ولأجل الشر منين جاي هذه الأمور؟ منه هو مصدرة ما فينا نحاكمه لعدم فهمنا إله ولعدم إدراكنا على قديش هذه الأمور معقدة ومرتبطة ببعضها البعض نحن منشوف الشغلة من ناحية لكن الأمور أكثر تعقيداً وارتباطاً ببعض البعض عدالة الله ترافقها دائماً الرحمة عادلة بس لا فيها رحمة كمان لما إبراهيم كان خايف على لوط وصلى للرب قال له أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً يا رب في لوط بار بسدوم وعموره معقول تنزل نار وكبريت ويروح لوط؟ معقول ما تصنع عدل؟ قال له لا يا إبراهيم مش بس أنا ما بصنع عدل بصنع عدل أنا بصنع رحمة مع العدل وانقذوا للوط رغم أنه تهاون وعلى مهله شده بإيده سحبه عدالة الله ترافقها دائما الرحمة لا تظلم أحد ستتحقق بحسب برنامجه وخطته اذا ما شفناها هلا مش يعني مش موجوده بيعمل بحسب اجنده هو رسمها مش نحن بنرسمها غير مقاييس غير اجنده غير معلومات عنده حكمه عنده بعد عمق لا نراه لا نفهمه لكن نعرف انها بحسب الحق وعلى اساس عمل كل واحد ماذا نعرف عن غضب الله عادل وعط أرنوبي بغضب الإنسان الغير عادل عشان هيك حذرنا الرب قال اغضبوا ولا تخطئوا لأن لما تغضبوا أنتوا حاضرين لكي تخطئوا ما بتعودوا تشتغلوا صح لأنه غضبكم طالع من أنانيتكم بينما غضب الله طالع من قداسته يغضب ولا يخطئ يغضب على الخطأ فيطهر الخطأ إذا أمر طبيعي وجود غضب الله ما في أمور ما عم نفهمها وما لح نفهمها طالما ما منشوفها من منظار أنه الله زعلان غضب الله عادل لا يظلم أحد وكمان لما نتسرع ونقول في ظلم في ظلم في ظلم عند البشر في ظلم لكن في محكمة السماء لا يوجد ظلم يوجد عدالة، صلاح، طول أنات، إمهال، فرص للتوبة، رحمة لكن الإنسان لا يراها يرى من منظار ضيق كتير